Sæt. Drej rundt. dyk Dygtig. Og oh, hvor var god til det. Det er fordi det er min hund. Det en hund mm. med mørk pels. Far i solen. Biografpremiere 28. juni.